بسم اللہ الرحیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرحال آفیشل چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بتاؤں گا گناہوں کی معافی کے لیے وظیفہ سیدنا اب حریر اور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن میں سو مرتبہ یہ کلمات پڑھے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں ہے کہ جو شخص سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام کے وقت یہ کلمات پڑھے گا قیامت کے دن کوئی شخص اس کے عمل سے افضل عمل لے کر نہیں آئے گا مگر جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ پڑھا ہوگا وہ کلمات کیا ہیں سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بہم سو مرتبہ صبح شام اس کو ضرور پڑھا کریں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ